На манеж спортивного комплексу Хмельницького національного університету виходять учасники турніру з вільної боротьби. Цьогоріч їх 200 змагатимуться юнаки та дівчата. Вік учасників, розповідає головна суддя Ольга Левковська, 12-13 років. 2010 рік народження за довідчкою. То і Цього року ще допустили дівчат 2005-2006 років народження. У нас вся західна Україна – Львів, Житомирська область, Рівненська область, Київська область, Чернівецька область, тобто, ну і плюс наша Хмельницька є. Учасниця змагань із Хмельницького Олександра Карбовська виступає на турнірі вдруге. Розповідає, поза минулого року виборола перше місце. Я виступаю ваговій категорії 42 кілограми. І на ці змагання було налаштуватися тяжко, тому що була велика перерва перед стартом. Одна сутичка, розповідає чемпіон Європи, призер Чемпіонату світу з вільної боротьби Павло Олійник, відбувається у два періоди по півтори хвилини. Триватиме турнір протягом усього дня. Дуже приємно бачити, що турнір з учасників стає більше, з різних міст. За кордону приїжджали от раніше, коли ми було цього карантину. Мало бути два дня, але завтра, як червона зона в Хмельницькому, то перенес, поміняли, зробили все сьогодні. І парад, і змагання, і нагородження все, все в один день. Заслужений тренер України Микола Тарадай розповідає, почав тренувати Павла Олійника, коли тому було сім років. Зазначає, зараз спортивну кар'єру Павло Олійник завершив. Саме основне для спортсмена, щоб він любив працювати. Він дуже працьовитий був і зала останнім виходив і йшов додому. Дуже багато в нього було поєдинків, таких важливих, тому що бути ворозовим призером світу чемпіоном Європи і бронзовим призером Європи, і до цього ще було дуже багато змагань, де він приймав участь. У кожній ваговій категорії серед юнаків та дівчат, розповіла головна суддя змагань Ольга Левковська, визначатимуть одного переможця. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.